Hej da vil jeg ønske hjertelig velkommen til dette ämne som heter nettpedagogikk og nettundervisning. Et litt langt ord så vi skal bare heretter kalle det for nettped. Mitt navn det er Halvdan Høgsbakken og jeg er emne ansvarlig. Jeg heter Magnus Nord og er først lektor og har fått ærene av å være med å lage dette emnet sammen med Halvdan og flere andre. Du vil ikke bare møte meg i dette emnet, med oss på laget så har vi mange andre flinke medarbeidere og disse ser du på skjermen til venstre. Vi har litt ulike roller i emnet, noen er tilstede i diskusjonsforumet, du får tilbakemeldinger på oppgavene du skal gjøre og andre møter du på veiledning enten på video eller i diskusjonsforumet i Kants. Studiet du nå har startet på det er teknologi støttet læring på 30 studiepoeng. Netpedden den undervises i høstsemesteret og i vår semesteret da undervises PFTK-muken profesjonsfaglig digital kompetanse på 15 studiepoeng. Det er litt forskjellige måter folk har kommet in i dette studie. Noen av dere har fått opptak til 30 studiepoeng teknologi støttet læring mens andre av dere, dere har fått flexibelt opptak på NETPED 15 studiepoeng. Og noen vil kanske klare seg med å ta det ene emnet, men du kan også etter jul på fleksibelt opptak eventuelt søke dig in på profesjonsfaglig digital kompetanse. Så her finns det flere muligheter å løpe, og det kan kanske av og til bli litt forvirrende at noen er på 30 studiepoeng og andra er på 15. Hvis du ännu ikke har søkt opp til dette studiet, så er det mulig å søke sig in på nettpadden fleksibelt helt fram til 15. september. Så er ett et spørsmål vi ofte får. Hvordan vet jeg om jeg har fått opptak på dette studiet Jo, det fungerer på følgende måte. Det kan ta opp til 7 dager fra du har søkt til du får svar fra oss. Og da får du svar med at du får en SMS fra Høgskolen i Østfold med at vi har opprettet et brukernav mot passord til deg. Og da får du den e-posten du ser på skjermen akkurat nå. Dette gjelder for dig som ikke har vært student på Høgskolen i Østfold tidligere. Du kan på en måte logge deg inn i Canvas på heofinstructure.com og så kan du logge dig inn og se om du har kurset NETPED tilgjengelig. Du bruker det samme passordet og brukernavnet som du har brukt i tidligere studier på HIØ. Men for deg som er ny, er det viktig at du følger i som kommer opp på websiden heof.no slash nybruker for å opprette det første passordet ditt. Og så er det store spørsmålet, hva er målet med NetPen? Jo, du skal lage et nettbasert undervisningsopplegg som du kan bruke i din praksis. Og kar er veien frem til målet? Jo, det vil si at selve emnet er byggt opp i fem ulike moduler. Du starter med å designe det nettbaserte undervisningsopplegget du skal lage, og så i de påfølgende modulene så jobber du med viktige elementer som du må ha eller bør ha med i et nettbasert undervisningsopplegg. Det kan enten på en måte, være oppgaver, kodan du lager kvisser, kodan du lager ulike multimodualt innhold som for eksempel tekst og lyd, og vi har også en egen modul om video. Og når du har alle disse ulike delelementene, så ska du då gå vidare till en modul då du ska sätta samman detta här till en helhet. Och så ska du reflektera over varför och hur du får till läring i det nettbaserade undervisningsupplägget som du har satt upp. Så det vill säga si att det är litt teori og mycket praxis och vi på prövar att få binde de to elementen sammen så att du är i stand till att bli en god nettpedagog. På skjermen til venstre for meg så ser du en del viktige frister som du må merke dig. Vi vil spesielt peke ut det at den endelige eksamensdatoen eh, er 11. desember. Inn denne daton som alle eh, oppgavene i examensmappen være gjort. Dette emnet er et såkalt MOOC-studium. MOOC står for Massive Open Online Courses og kan oversette til NOS til store skalerbare nettkurs. Og disse kursene de er asynkrone. Det vil si at i praksis så bør ikke du tilpasse deg timeplan til Høyskolen i Østfold. Høyskolen i Østfold tilpaser seg den timeplan du har i hverdagen din. Men det er viktig at du sätter av tid til å studere det du trenger i dette studie. Og et spørsmål vi ofte får det er jo hvor mye tid trenger jeg å studere per uke. Og det avhenger jo helt på forkunnskapene dine hvilke kunskaper har du om pedagogik og nettundervisning fra tidligere. I forhold til en mal innenfor norsk undervisning så sier på en måte staten at du ska bruke 20 timer per uke på 15 studiepoeng som du ska studere här. Men som sagt så er det avhengig av forkunnskaper og som du ser på skjermen her kan du se hvor mye tid studentene i forrige kull oppgå at de brukte per uke. Vi anbefaler på det varmeste at du finner deg en studievenn i dette studiet. Selv om mye arbeidet er individuelt, så viser alle erfaring i forhold til slike nettstudier at det er greit å ha noen å studere sammen med. Det handler om at du ikke prokrastinerer, at du utsetter for lenge hvis du har noen å forplikte deg overfor, noen å jobbe sammen med, så er det enklere å holde struktur i studiehverdagen når alt er så fleksibelt som det er på dette studie. Så vi har en egen matchmaking-sted där du kan finne på en måte en læringsvenn både i forkurset, men også på noen av de synkrone møteplassene vi har i kurset. Og du kan også søke etter venner i kursets Facebook-gruppe for å finne noen som studerer på samme tid som deg. Du er for eksempel Vanligvis er du kanske ute etter at du finner noen som bor i samme by som deg, men på dette nettkurset er det kanskje nesten like viktig, hvis ikke viktigere, å finne noen som studerer på samme tid av døgnet. Studerer du for eksempel på dagtid, studerer du i kveldene, studerer du tidlig kveld eller sen kveld, studerer i helgen og så videre. Prøv å finne en person som har på en samme studiemønster som deg selv. Når du har fått studieplassen på Høgskolen i Østfold, så er du nesten i mål, men du må gå inn på studentwebb og der må du studieregistrere deg. Det går du på studentwebb og så logger du deg in med mange forskjellige tjenester som du ser mulighet til å logge deg på bort til venstre på skjermen her. Så godtar du og semesterregistrerer deg og der inne kan du også skrive ut fakturaen på studentavgiften på Høgskolen i Østfold. Først når du har betalt studieavgiften på 800 kroner og og godkjent studiet ditt, det er da du er formell student på netpad 2022. På skjermen her så ser du en semester slash progresjonsplan. Også er spørsmålet, hva er en semester eller progressionsplan. Jo, det er en plan som vi har laget for din skyld, som, hvor vi foreslår hvordan du kan organisere din studie hver dag. Fordi eh, i dette emnet så har vi en eksamensmappe, eh, og en eksamensmappe vil si det at det er mange ulike oppgaver som du skal gjøre i løpet av semesteret. Eh, og eh, disse oppgavene eh, skal du ha faste innleverings eh, tidsfrister, ofte satt til eh, søndager og hvis du då følger denne studieplanen og leverer oppgavene innen til oppgitt tid, så er det en sikkerhetsgaranti for deg at du gjennomfører studiet innen den endelige tidsfristen og får bestått studiet. Og så er spørsmålet hvor er det du finner denne semesterplanen. Når du går inn på emnesiden, altså førstesiden i studiet, og du scroller litt lengre nedover, så vil du på en måte få en oversikt over når og hvilke oppgaver som skal leveres. Du har også en mulighet til gå in i forkurset, og hvis du da trykker der give viderened til den rette fanen, så har du også en mer detaljert oversikt over studiet med inleæringsfriste og Den her er du i ett PDF-format som du kan dag laste ned til din egen PC. Vi anbefaler deg at du gjør deg kjent med eh, forkurset i eh, emnet, og det finner du i eh, modulen som ligger før modul 1. Eh, her vil du finne en oversikt over eh, hvordan emnet er bygget opp, en videre beskrivelse av hva de ulike modulene tar for seg. Du vil også på en måte finne oversikt over eh, læringsmålene både innenfor kunnskap og ferdighet og hvordan de på måte fordeler seg utover de ulike modulene. Du finner også annen eh, viktig information, som for eksempel progresjonsplanen som vi da har eh, nevnt, eh, tidsfri, viktige tidsfrister og eh, hvordan eh, en oversikt over de ulike eksamensoppgavene eh, som, som skal gjøres i tillegg til pensum i studiet. I og med at dette er et veldig praktisk sentrert emne, så handler det veldig mye om å gjøre ting og prøve ut selv. Og i den forbindelse med vil du få utdelt en sandkasse där du kan leke, prøve ut og lage nettkurset ditt. Noen av dere vil kanske velge å gjøre dette i Canvas. Canvas er den læringsplanformen vi bruker til å presentere dette kurset til på Høgskolen i Østfold. Men for mange lærere i skolen så er kanskje ikke det det beste verktøyet, for det rett og har du ikke tilgang til i hverdagen. Og derfor tänker vi et annet alternativ kan være at du bygger opp nettkurset ditt i Microsoft Teams. Uansett så vil du få en sandkasse i dette kurset både i Canvas og i Teams, og så velger du den plattformen som passer best for dig og den hverdagen du lever i. Utstyr er jo sentralt når man skal lage god kvalitet på nettbasert undervisning og vi fikserer på god lydkvalitet og god bildekvalitet som en forutsetning for at man skal ha et av kvalitetskriteriene våre i nettkursene. Så det du må skaffe deg i dette kurset her må du ikke kjøpe noen bøker pensummet finner du i selve kurset. Men vi anbefaler deg å investere i litt utstyr. Og det ene det er en god videoredigeringsprogramvare som vi anbefaler å bruke Camtasia Studio. Det er på en måte blitt bransjestandarden i Norge for lærere. Det koster sine kroner, det koster en 1500-2000 kroner, men dette er et verktøy som du kommer til å bruke også etter dette studiet. Vi sier ikke at du må kjøpe denne programvaren, men vi anbefaler stert at en del av eksemplene våre i kurset, på å lage for eksempel undervisningsvideoer, kommer vi til å basere rundt Camtasia-programvaren. Den er veldig god både på å spille inn, redigere og publisere i forhold til ditt nettkurs. Så du står så selvfølgelig fri til å bruka iMovie eller andre programmer, men du vil kanske oppdage at Camtasia er enda litt bedre enn de fleste andre programmer innenfor denne sjangeren. Så pleier vi å si at lyd er viktigst, og en god mikrofon det er alfa og omega. Så å bruke for eksempel det som finnes på en bærebar PC for eksempel, det blir ikke alltid så god lyd, for du ofte hører at du slår på tastatur og så videre. Så dette er igjen ikke noe måsak, men vi anbefaler sterkt å kjøpe inn en god mikrofon, enten en som står på bordet foran deg, eller en USB mygg, slik at du kan bevege deg rundt uten å bli forskjellig. Så hvis du hører nå, når jeg snur meg rundt, så blir det dårligere lyd når jeg snur vekk, så det så visst du er i ett praktisk estetisk fagg som du ofte beveger dig kan det vara väldigt grejt med en mygg som viser och har lika god ljud oavsett hvordan du beveger dig i förhåll till mikrofonen men sånt som i dette tillfälle så står jag som regel stilla och ser på kamera och da är det grejt med en standord mick. Så är det video. Det beste videokamera du har tilgang til er sannsynligvis mobiltelefonen din. Så där kan du kjøpe en tripod och koble deg opp med noe utstyr og bruke den. Det er absolutt mulig å gjøre. Ellers så pleier vi å anbefale å kjøpe et eksternt webkamera. Det koster en tusenlapp eller noe sånt nå, i full HD-kvalitet. Problemet med en styp laptop er ofte titter nedover. Den här har du muligheten å sette rett foran deg slik at du titter rätt inn i kamera når du ska spille inn videoen. Lurer du på om noe av det utstyret du har fungerer godt innenfor studiet eller ikke, så anbefaler jeg kontakte veiledning, og så vi vi veilede deg på vilket utstyr du trenger. Men min anbefaling er ikke vær for gjerrig på utstyret, for det er viktig for kvaliteten, og så skal du bruke det videre lenge etter studiet. Hadde jeg vært deg, så har jeg gått til arbeidsgiver og sagt at dette er arbeidsverktøy a la pen og papir, som jeg trenger i netpad på Høgskolen Østfold. Kan dere betale regninger for mig. Som vi har sagt tidligere, så bruker vi i NETPAD en eksamensmappe. Og hva består den av? Jo, det er ca. 20 oppgaver som du skal gjøre eh, mens du er student i emnet. Eh, de ulike du får du da eh, vurdert som bestått, ikke bestått, eh, men også i hver av eh, modulene så er det en eh, multiple choice eh, sluttmodul-test har vi kalt kor som er på en måte selvrettene. man må også være bestått. På en del av de praktiske oppgavene så vil du også få fortløpende tilbakemeldinger fra faglærere. Vi har som ett mål da at en uke etter at fristen for å levere inn oppgave er gjort, så skal faglærere ha gitt deg til tilbakemelding. Så det vil si at i løpet av emnet så kommer du til å få fortløpende og mange tilbakemeldinger fra faglærere, sånn som igjen eh, vil lede deg, lose deg fremover til at du kan bli en bedre nettpedagog. En stor gullrot vi har i dette emnet i forhold til vurdering, det er at hvis du leverer en oppgave og mot formodning får den oppgaven underkjent, så vil du få en formativ tilbakemelding fra våre veiledere på hvorfor oppgaven ikke er godkjent. Hvis du da har følt progresjonsplanen som vi har satt opp, så får du muligheten til å revidere oppgaven din og levere den på nytt igjen. Men da er det superviktig at alle revideringer er levert før endelig innleveringsfrist på hele studiet. Og så er det store spørsmålet. Hvor er det du finner denne examensmappen? Jo, det er jo selvfølgelig oppgavene som du skal levere i Canvas. Så når du da står inne på emnesiden som er da hjemmesiden for selve emnet så er det da en meny oppe til venstre side og der kan du da trykke på vurderinger og da vil det vise seg en oversikt over alle oppgavene som skal gjøres i emnet og du vil også da ha en oversikt over hvilke oppgaver som du da har levert inn og forbestått og hvilke oppgaver som du da eventuelt trenger å levere inn tidsfristen. Når du befinner deg i klasserommet så kan du jo bare stille lærernes spørsmål i samtid. Men hva gjør du i et nettkurs når du ikke møter læreren noe større i samtid? Det er at du må stille spørsmål i diskusjonsforumet. I Canvas så har du en knapp borte til venstre som heter diskusjoner, og hvis du går inn der så har du, vil du se en oversikt over diskusjonstråder for de forskjellige modulene i kurset. Så har du et spørsmål om modul 1, stil, gå først inn, les gjennom hva andre mennesker har stilt spørsmål om i den tråden. Hvis spørsmålet ikke er besvart tidligere, så sender du inn ditt spørsmål, og så skal vi prøve å svare etter beste evne. Dessverre så svarer vi ikke på spørsmål fra deg som kommer in på e-post, på melding Canvas eller Messenger i Facebook. Det klarer vi dessverre ikke å gjøre. Det er ikke for å være vanskelig, men i med at det kan være veldig mange studenter på dette kurset, så er det sikkert mer enn en person som lurer på det spørsmålet eller svaret som stilles. Så i stedet for at vi svarer bare dig, så kan vi svare 50 andre samtidig med å svare på spørsmålet ditt i diskusjonsforumet. I diskusjonsforumet vil vi ha generelle spørsmål. Du kan eventuelt stille spørsmål som er generellt om studiet i studiets Facebooksida Men av og til så trenger du å stille personlige spørsmål som ikke passer seg et fellesforum. Og da kan du sende en e-post til MOOC. .no. Der leser alle faglærerne i kurset etter hvert de meldingene som kommer in Fortell gjerne at du er fra Nettpad når du stiller spørsmål, og hvilken modul spørsmålet relaterer seg til. Så svarer vi deg enten tilbake på den e-posten, eller så tenker vi at det er det kanskje mange andre som lurer på også. Så limer vi inn spørsmål i diskusjonsforumet, og så skriver vi også svaret der, og så sender vi en mail tilbake til deg og sier at vi har svart på det spørsmålet anonymisert i diskusjonsforumet. Så har vi også et tilbud om videoveiledning, og det er ganske unikt på dette studie Vi har nemlig tilbud dig til deg 25 timer i uka til de tidene du ser på skjermen hvis du går inn på tjenesten whereby.com. Det skriver du in i en nettleser, og så sier du ja til at nettleseren får bruke mikrofonen og videokameraet ditt, og så må du skrive inn navnet ditt. Da kommer du in til en av våre veiledere og det som er så fint når vi er i et videomøte så kan du ha muligheten til å dele skjermen din og vise veilederen vår vad som er problemet ditt. Og da blir det enklere for oss å svare på de spørsmålene du måtte ha. Av og til så er det kanskje kø. Da trykker du på nok nok og så står du i køen og så vil en av veilederne våre hjelpe deg så fort som det er mulig. De aller fleste gangene så vil nok oppleve å komme rett inn, men til store innleveringer der mange studenter lurer på ting samtidig, da er det ofte litt kø for å komme inn. Og et kjempetips fra meg til deg, det er at ikke være beskjeden i steden for å sitte og lure på noe, ikke få til noe i studiet fordi at læreren ikke er til stede i klasserommet sammen med deg, så er det liksom meningen, er at i stedet for å være så gå in og få veiledning. Veiledning er der for dig. Du kan gå in på veiledning hver mandag til fredag fra klokka 11 til 13, og du kan fra søndag til torsdag gå in på kveldstid fra klokka 18 til 21. Og veilederne de er der for å prøve å dig som sagt. Veiledning kan svare deg på omtrent alle spørsmål du måtte ha om fage, Men hvis det er sånn at du ikke får brukernavn og passåret ditt til å virkelig ikke få logget deg inn i Canvas, så klarer ikke veiledningen å hjelpe deg. Da må du kontakte IT-vakt på Høgskolen i Østfold. De er tilgjengelige fra 8 til 8, og du kan enten sende en mail på it-vakt at heof.no, eller kanskje aller best ringe de på 69 60 80 50 og få hjelp til å få logget inn i datasystemene for første gang. Men fra du har logget inn første gangen, da er stedet veiledning hver du trenger hjelp. Da ønsker jeg deg velkommen til dette studie og jeg håper at det vil være artig for deg å være student ved høyskolen, og da ønsker jeg deg god NETPAD. Siste tip fra mig: skaff deg en læringsvenn og bruk veiledning. Håper du får et kjempebra semester sammen med oss.